बोलवाई भगवती मा चामुंडा मात की जय बाल कृष्ण भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय बोल भारत माता की जे अपने अपने माता पिता की जे अपने अपने गुरु महाराज की जय तैस करोड़ देवता जय प्रेम से बोलो नम पार्वती पति हर हर महादेव ચક્ર ટૂંડમ કરે સૂર્ય ગોટીમાં પ્રભ નિર્વિઘનમ કુર શર્વદા મનોજબ મારુતુલ વેગમ જીતેન્દ્રિય બુદ્ધિમતા પરીષ્ટ વાતાવવાનર્યું શ્રીરામધુતમ ચરણ પ્રભે વસુદેવ સુમભે કંસારમાર્દન દેવમી પરમાનંદ કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ શાક્ષ પર तस्में श्री गुरुदेव माँ चिंता विघन विनाश नहीं सक माता कमलाक ષહિ માસ્વાય માણી ગ कुल देवी कुलदेवी कर दे समू ने सद आ जगत मा तू जालधरी बता तारा बालक बेघा था वाला झोटे आशीर्वाद न એ વદનમ ચંદ્ર બ્રહ્મન વીરામ બ્રાહ્મણી રવિરાજ પરયા ભગવતી વુજા તયા मात बट मात छोड़े नहीं दोई माया ये खेलू आ बाले मावडी आज मात जोग माया मा करनी, सहा, वी कर जीवड़ो ये तो तो कहो आई भगवत मिले मुझे મને તો આદત હોય ની તો ઘેર ને ઘેર ની વાડી ની ત્યાં જ ઉપર ગમે ત્યાં જા ભગવતી ચામુંડ ના શરણ માં સાહેબ આ આ આવો ભરતભાઈ માં ભગવતી જામુનના સાનિધ્યમાં અને આજની જે કઈ રકમ આવે भगवती क्या दीदेवा ठेका सानिध्य अन अन भगवान जेवी भेल याली मात चामुण चर्णे नमे संसार चामुंड दया पी जलतीत जोग माया धूप दीप चरण धरे आज मृत लोक न छो मानवी ए भगवती हजारों अर्जु करे तू तो भगवान जेवी भेलियाली मैया થોડા ચામુંડ યાદ કરવા છે આટલું છે मैंने दमूल जमला लागे धारी मारा वाला ધોલો કરો મા કંચની હાથે ખોબા શાંતિ કરણ જગભરણ અન્ન માઢી ગેડા બહુ ઘાટ એથી નમો આજે માતા નારાયણી અન માઢી વિશ્વરૂપ વિરાગ આજે રોજ ગરણ ને આંગણે મા જામન ના સાનિધ્યમાં आवो दुख हरने मा देवी अन करनी करने सहाई जाहर मा जोगनी। अन करने जाहर माड़ी परगट आई, जीवडो आ तर नही तो तो खाल एक भगवती ने, वार नहीं तो, खाली एक वार भगवती जामुन ने याद कर दरबार तीजो पाठ उम बीजीवार આ બે ધંધા બહુ કિર્યા ભાઈ અમારા હજી ગો કાકા નથી આ બધી રચના કેવી સાંભળીજો કેરા પાણી બાંધ જ આવે ભાઈ કપાસિયા સોપી આવે ભાઈ રાતે પાણી હોય તો પાણી વાળી આવે ભાઈ પણ દિવસ માં કપા વીણી આવે ભાઈ અને બે માણસ નાખી દે એટલે ભાઈ રૂપિયા વાપરી નાખે ભાઈ પછી ભલે એકરા વાળા થકા ખાને જુ જંતુ નાશક ના બાકી છે જંતુ ના બાકી છે નામ ખબર સફેદ કપડા નીકળે મેં કીધેલા તમે શું કરો મને કે પાયલોટ છું मजा मजा करूं पर अमो हिंदुस्तान जो गौरव लाइ सके गोलो गाय આપડે આપણું છે કારણ કે ઓલા ભાઈ કહેતા પુરી એની સિકન એની ખાવા વાળા આજનું બધું એ રીતનું જ હતું મેં પછી કીધું મંદિરે તમારું પણ આ ભૂમિ માં સાનિધ્યમાં સાહેબ આજે મને ભાઈ કે છોકરા છોકરા ગોઠવ છે મેં કીધું મોટા ગોઠવું વાંધો હું છે મેરું કાકા કેતા હા હાબાર માં સાહેબ આયર પરિવાર માં થાય ને એટલે મને બહુ રાજી પોઈ છે પોગ્રામો ડાયરાઓ કાયમી કરતા હોય છે નવીનતા નથી સાહેબ પણ પરિવારના ચરણો માં જયારે બોલવાનો અવસર મળે ત્યારે અંદર હું બહુ રાજી થતો હોય છું સંગત આપે છે ભાઈ શ્રી વિક્રમભાઈ ગોહિલ એમને જોરદાર તાળી અને નામ મજીરા નો માણી વગાડે પુરણ ફૂલ નામ ધીરુંગાડે ફૂલ એવા ભાઈ શ્રી ધીરુ ભાઈ આજ ભગવાન છે ભગવાન જોરદાર વધારે સમય લેતા સાહેબ અમારો જે ઉતારે કેસ ફરતીકોર કેમેરા ફેરવાના છે જેમ આર્મી એમ આપડો ભાઈ શ્રી સંજયભાઈ જોરદાર તાડીને આપણું ઘેરે છે અને મારે શું પરિચય નામ છે બેઠો શોકમાં એમાં બાજુ બીજા નીકળેરા કાન હું પીડ્યા ના પૈસા ખરેલાય પકડી રાખો गणपति पशी बेह जाए पशी मैं कदा गणपति बेही जाए उ गणपति गणपति आज ए बात करी हाँ मन खबर से આ નવા ટીચર બાપભાઈ ગોહિલ ને જોરદાર તાડી નીકળાવી દઉં ભાઈ શ્રી બાપભાઈ ગોહિલ હાજરો રામ પરિવાર ને આંગણે આવો રૂડો માં ભગવતી માં છામુંડામાનો પાઠ ઉત્સવ હોય એવા મારે તમારા સમાજનો ગૌરવ કહેવાય એવા વિદુરભાઈ આહિર આજે આપણા પ્રંગણામાં બહુ જબરૂ નામ છે તો સૌ પ્રથમ ગણપતિ વંદના કરતા પહેલાં આયા બેઠેલા ભાઈઓ બેનો માતાઓ વડીલો થી બે હાથ ઓછા કરીને ચકાચક જે બોલવાની છે વાળા એવી જે બોલવાની છે કે મા ભગવતી મામુડી ભીરા છે હેક મા ભગવતી છોટેલા હુદી માને ખબર પડી જાવી જોઈએ કે આજે મારા છોરુડા મારા મારા નામનું જે બોલાવે છે એટલે પ્રેમથી ભાવથી બધા જે બોલજો બોલો છા મુ આજની મોલ સિતારા પહેલો નામ પરમેશ્વરો જે જગને સમજે મારો હરી કરે તસ નમ તશ નમ તસરે નમ था शरण गए सुख आप से ओ, ओ पूरे रदा हां शरण गए सुख रदा हा આરાધવા સુધ ગુદર કરો નહી સહાય જીજી शंकर जल सेना महादेव जल सेनाई रे हो हलो मारा संतो, हलो मारा भद्र નમસ્કાર મુરુત ભો गणेश बधा बन रणेश बद गणेश बधा बन